بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکی کا وراثت میں حصہ پھر بھی رہتا ہے وراثت میں اس کا حصہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ رہے گا یہ تو کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے نا کہ کوئی اپنی اولاد کو یا کسی وارث کو اپنی جائیداد سے آخ کر دے اس طرح ہمارے یہاں ہم رائج ہے آک نامے کا نظام شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ دیا ہے اور بندہ کہ میں نے نہیں حصہ دینا یہ کہاں کا مقابلہ ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا باقی ایسی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ داری اور تعلقات کی جو بات ہے وہ دیکھیں کہ کسی بھی برائی کو برا جانے اور اس پر نقد کریں اور اگر آپ کے بائکاٹ کرنے کی وجہ سے اسے تعلق توڑنے کی وجہ سے اس کی اصلاح ممکن ہے تو ٹھیک ہے اس سے بائک کریں اور اگر آپ کے بائکاٹ کرنے کی وجہ سے اصلاح کے بجائے بگاڑ ہی ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اس کے ساتھ بائکاٹ نہیں کیا جائے گا اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آئے جو پکے مسلمان تھے ہلالی بن عمیہ مرارا بن ربی اور بن مالک اب ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دن تک بائک کیے رکھا حالانکہ عام طور پہ آپ تین دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہتے تھے کیوں اس لیے کہ اس میں ان کی اصلاح کی توقع تھی تو یہ چیزیں ملہود رکھیں اور پھر خود فیصلہ کر لیں